Tes tes. <laughs> siapa bagi kita kalau orang tanya siapa orang yang paling genius dekat atas dunia ni? Selalunya orang akan sebut Albert Einstein, Galileo Galilei, Isaac Newton, Nikola Tesla dan ada banyak lagi nama lain. Termasuklah ramai lagi ilmuan Islam yang hebat-hebat semua dia. Tapi untuk video kali ni aku tertarik untuk kongsikan kisah hidup Stephen Hawking. My name is Stephen Hawking. Mungkin bagi setengah orang, dia ni bukan ke tahap selevel yang paling tinggi dalam kejenisan manusia sepanjang zaman. Mungkin betul. Sebab banyak lagi yang lebih hebat, cerdik, pandai lebih daripada dia. Poin dia dekat sini bukan kejenisan dia yang aku kagum kerana kalau kau fikir contohlah kan, kau ni yang paling bijak, kau ni yang paling jenis dekat atas dunia ni, akan ada lagi orang yang lebih hebat daripada tu dan benda ni akan berlanjutan. Aku cuma terinspirasi dengan Stephen Hawking ni bukan kerana kejeniusan dia yang macam aku cakap awal-awal tadi. Aku cuma terinspirasi macam mana dia ni boleh jadi genius dalam keadaan dia yang tak boleh nak bercakap, tak boleh nak berjalan lumpuh satu badan ni satu badan ni lumpuh dan semestinya benda tu bukan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel Matthew, just create content, thank, make you mine. Okay, so kepada yang belum tahu, step up aku ni merupakan seorang pakar dalam ilmu kosmologi Dan kebanyakan orang yang belajar ilmu kosmologi pasal angkasa ni Mesti tahu tentang dia kan Kerana dia lah yang kemukakan teori bagaimana nak ukur radiasi pada black hole tu dalam masa yang sama juga dia berjaya selesaikan teori mekanik kuantum dan teori relatif. Memang bijaklah dia ni. Kalau nak dibandingkan cara pemikiran kita dengan dia tu memang jauh. Pasal kalau ikutkan rekod pula Stephen Hawking ni berada di tangga ke-10 manusia yang ada IQ pemikiran yang paling genius di dunia dengan markah 160. Dan kalau IQ level yang macam kita ni yang tahu condemn orang dekat media sosial apa semua ni Purata markah IQ level kita ni ataupun aku ni sendiri ni kan Di tahap 85 sehinggalah 115 Aku tak kisah sangat pasal IQ level dia sebenarnya Yang aku kisah adalah habis tu macam mana si Stephen Hawking ni yang sakit ni Yang tak boleh nak cakap ni lepas tu tak boleh nak berjalan ni Orang boleh anggap dia sebagai orang yang jenis Sebelum aku memulakan video ni bolehlah support aku dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. Untuk pengenalannya, Stephen Hawking ni bukan orang yang biasa-biasa tau. -biasa. Dia ni merupakan anak kepada Isabel Hawking dan Frank Hawking. Ayah dia ni merupakan seorang penyelidik dalam ilmu perubatan dan ibu dia pula antara perempuan yang pertama yang berjaya dapat degree daripada Oxford University. Kiranya kedua-dua ibu wapa dia ni memang orang yang bijak-bijak lah Sungan Hasil perkahwinan mereka berdua ni Maka pada 8 Januari 1942 Mereka mendapat cahaya mata yang diberi nama Stephen Hawking Jadi tak pelik lah kalau Stephen Hawking ni genius Memang parents dia orang genius pada awalnya, sepa hokin ni belajar di St. Albans School Orang genius ni pelik sikit Oleh kerana dia ni bijak sangat, semasa dia berumur 17 tahun Dia diterima untuk sambung belajar di Oxford University Dalam bidang kimia dan fizik Kalau ikutkan pada awalnya, dia nak ambil belajar dalam bidang matematik Tapi, dalam bidang yang dia nak tu, matematik tu tak ada. Walaupun bagi kita dia ni dah macam apa orang kata Salah ambil bidang budak ni kan, hancur masa depan dia nanti kan tapi pada tahun 1962, Stephen Hawking ni berjaya dapat dia punya first degree daripada Oxford University ketika dia berumur 20 tahun. Tahun berikutnya pula dia sambung belajar lagi pergi buat PhD dalam bidang kosmologi dekat University Cambridge. Dan masa inilah permulaan kesusahan kehidupan Stephen Hawking ni bermula. Masa dia sambung PhD, waktu dia berumur 21 tahun, Hawke ini telah disahkan yang dia ada penyakit motor neurondesis aka MND. Kalau dalam bahasa mudahnya, penyakit ni menyebabkan saraf yang kawal kita punya otot, badan apa semua ni tak berfungsi. Yang sedihnya lagi, Hawke ini dapat ramalan yang masa mula-mula dia kena penyakit ni dulu, dia hanya ada masa 2 tahun je untuk dia hidup. 2 tahun je. Tahun ganti, tahuan penyakit ni mula merebak ke bahagian otak yang menyebabkan banyak mesej daripada otak tak berjaya sampai ke anggota badan kita yang lain. Oleh sebab tu Hawking mula hilang upaya dalam segi macam mana dia nak bergerak, tak boleh nak makan, tak boleh nak bercakap yang paling teruk sekali sampaikan dia ni susah untuk dia nak bernafas. Akhirnya, dia terpaksa bergantung hidup dengan kerusi roda untuk dia bergerak. Persoalan aku, satu je. Apa yang korang fikir kalau duduk dekat tempat dia ni kan? Doktor duduk depan kau. pasal tu doktor tu cakap, kau ada masa dua tahun je lagi untuk kau hidup. Apa korang akan buat? Stephen, when did you first realize you wanted to be a physicist? Oh... I... Allah... Saya tak takut mati. Tapi saya tak tergesa-gesa untuk mati Kerana saya ada banyak perkara yang saya nak sangat-sangat buat Sebelum dia mati Ini kata-kata step Hawkin Hawkin ni pemikiran dia lain sikit Bukan sikit lah banyak Sebab dia tak percaya Tuhan tu satu hal Dia percaya dengan kewujudan makhluk aksi yang bersemua Kalau bagi aku benda tu memang salah Tapi kita tak boleh nak bandingkan kepercayaan orang lain dengan benda yang kita percaya Tak boleh So kita kena respect dia punya kepercayaan dan berpegang pada kita punya kepercayaan. Yang aku respectnya lagi dengan Hawking ni, walaupun dalam keadaan dia yang lumpuh tak boleh nak bergerak macam tu pas tu cakap pun dah tak berapa nak betul, dia masih lagi semangat untuk teruskan dia punya study dan membuat kajian pasal black hole. Pada tahun 1973, dia berjaya buktikan yang black hole yang dekat angkasa tu boleh bersinar. Oleh sebab tu, fenomena tersebut dinamakan dengan nama Hawking Radiation sempena nama dia. Banyaklah Stephen Hawking dapat anugerah masa tu. Lepas tu pula pada tahun 1979 dia telah dilantik sebagai profesor matematik dekat Cambridge University. Sama macam title Isaac Newton pernah dapat sebelum ni. Sekarang title tersebut dipegang oleh orang yang lumpuh anggota badan dan yang bercakap yang dah apa-apa. Hebat eh? Hello. My name is Stephen Hawking Fisisist Kosmologist and something of a dreamer Although I cannot move and I have to speak through a computer In my mind I am free Pada tahun 1985 ketika berumur 43 tahun penyakit Hawking ni makin teruk sehinggakan dia ni tak boleh nak bernafas dan dia terpaksa melakukan pembedahan untuk tebuk dia punya leher ni bagi memudahkan penafasan dia kesan daripada pembedahan tersebut membuatkan Hawkin kini tak boleh nak bercakap sikit pun kalau sebelum ni ada juga bunyi walaupun tak berapa nak jelas untuk membantu untuk dia tetap boleh bercakap kawan dia Martin King masa tu dia telah membangunkan teknologi untuk create satu alat klik yang macam mouse yang membolehkan kita ni pilih huruf dan perkataan dengan adanya sistem yang macam ni, ia membolehkan Stephen Hawking bercakap dengan cara klik alat tersebut untuk membentuk perkataan. Dan alat tersebut akan ubah perkataan kepada suara. My name is ha macam tu. Untuk kita mula faham, dalam setiap arahan klik yang dia buat tu sistem tersebut ada dia punya switch yang tersendiri. Suishki yang macam ni sangat membantu dalam pemilihan perkataan kerana pergerakan jari Hawking sangat terhad bila adanya Suishki ni hak pergerakan jari dia boleh disepadankan dengan semua perkataannya yang ada kiranya semua perkataan dia boleh tulis hanya guna satu jari macam tu je kalau ikutkan puratanya pula dalam masa hanya satu minit dia hanya boleh keluarkan lima belas perkataan sahaja nampak tak dia punya struggle masa tu yang menakjubkan lagi walaupun dalam keadaan yang macam tu 3 tahun lepas tu pada tahun 1988 dia berjaya siapkan dia punya buku yang bertajuk A Brief History of Time dalam buku ni dia ada cerita bagaimana teori Big Bang tu boleh terjadi dalam tu juga dia ada cerita semua penceritaan detail pasal ruang angkasa. semua benda dia tulis dan buku ni telah terjual lebih daripada 10 juta unit dijual oleh orang yang hanya tahu ketik jari macam tu je Why should we go into space? It will completely change the future of the human race and maybe determine whether we have any future at all. Kemudiannya, sama cerita tadi pada tahun 1997 Hawke ni mula bekerjasama dengan Intel untuk kembangkan dia punya alat prosesor. Setiap 2 tahun, komputer prosesor stepon Hawking ni akan diupdate untuk dia nak respon percakapan dia tu lebih cepat sehinggalah pada tahun 2008. Masa ni Hawking dah tak mampu nak gerakkan dia punya jari dah dia hanya mampu gerakkan dia punya pipi je. Dengan teknologi dan database yang ada sebelum ni pihak Intel telah membangunkan satu alat yang dikenali dengan nama Chat Suisse untuk Hawking ni terus boleh bercakap. So, alat tersebut akan mengesan pergerakan pipi Hawking untuk komputer boleh kesan komand perkataan yang dia type sebelum diubah kepada suara boleh dikatakan gempak jugalah sistem ni bayangkanlah dengan cara yang hanya boleh gerakkan pipi manusia ni boleh bercakap untuk pengetahuan korang peranti komputer yang paling latest yang pakai oleh Stephen Hawking ni sebelum dia meninggal dunia adalah daripada brand Lenovo yang ada guna prosesor Intel i7 dan pakai Windows 10 tembak juga Lenovo ni kan In 2007, I was lucky enough to experience microgravity on a zero-g flight. For me, this was true freedom. People who know me well, say that my smile was the biggest they'd ever seen. I was Superman for those few minutes. Jadi macam itulah kisah hidup struggle orang jenis yang bernama Stephen Hawking ni. Masa mula-mulanya, orang duduk ramal yang dia ni boleh hidup 2 tahun je. Tapi, dia berjaya buktikan yang dia boleh hidup lama daripada tu. Sehinggakan 50 tahun lebih, dia bertarung dengan dia punya penyakit ni. Kesimpulannya, semua benda tak mustahil walaupun dengan kemampuan yang hanya boleh gerakkan dia punya pipi je dia boleh kaji ramal apa yang terjadi di angkasa Akhirnya, pada tahun 2018 Stepper Hawking ni telah meninggal dunia ketika dia berumur 76 tahun Okey, itu saja bersama kami, Assalamualaikum